وصل على طول لمصلحة كريستيانو لمسة باتجاه غريب باتجاه الدون بيسدد الله كالقمر لا يغيب مطلقا أي أيوة والله هو كالقمر الشخصية والتأثير والأهداف أيضاً صاروخ النصر بدأ بالقصف بدأ بالعصف بدأ لقد بدأ ولن يتوقف الله على الخذوة والله على صاروخ ماديره وصاروخ النصر إذ يضرب الآن ويقصف الآن ويعصف الآن ويعلنها أنا الدون أنا العالمي أنا النصر والنصر أنا غريب صانع هدف الله الله, الله بهذا الصوت سي مرة اخرى مرة اخرى الله الله, الله الله الله الله الله الله الله الله انت التاريخ انت التاريخ انت التاريخ ان في النصر لحياه حياه الله غريب سامي ثم كريستيانو الطلق كالصاروخ وضرب بالثالي الله الله الله إنه الدون العالمي النصر أنا عالمي وهكذا أعلنها أنا نصراوي أنا الدون والنصر هنا هكذا يطلقها ويعلنها على طريقته الخاصه يا جماعه لاعب كبير هاي اشاره سلطان سلطان المساء كريستيانو رونالدو يتقدم ويضع الكره نعم ويتقدم كالشمس في هذا المساء لا تغطى بغربال لقد محى الليالي وتلألأ في السماء شمس النصر تسطع ليلا في مكه كريستيانو رونالدو رابع اهدافه واول هاتريك له يضرب هنا يلعب النار ويشعل النار في المدرجات فرحا وابتهاد نجعي ادوار دفاعيه وهجوميه في مباراه اليوم كريستيانو يتقدم السوبر الس للساعه الرائعه التي تركها كريستيانو رونالدو الله الله يا نصر الدون الله الله الله الله, الله, الله. اي أيوه اظهار اي أيوه اذهال اي فخامه فخامه كريستيانو رونالدو تظهر كما لم تظهر من قبل طلب الكرة التحرك صاروخ النصر يضرب من جديد يضرب ولا يبالي وفي ليلة واحدة يقصف ويعصف أربع مرات أربع مرات نصر الدول نصر السيء نصر الفرح نصر